السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل من بمقامه. اهنئ نفسي باخي وعزيزي الانسان المؤدب خادم الحسين علي ديوان جبوري اسال من الله ان يوفقه ويذكره بالغيث السعيد ان شاء الله والذريه الصالحه بحق محمد وال محمد. اذا شئتم ان اعتدي صلوا على محمد وال محمد. لابس الثاني <تصفيق> <تصفيق> لسلامتكم الثالثة بأعلى وأجمل أصواتكم عليك عليك في إني عشقت يا أبا حسني ووجدت حبك يا What We're <laughs> ليش بس اربعة خمسة يحجون؟ تعال نبصح لك مناير وذهب. تعال يعني بعدك وعلى تعال لك مناير الشيعة بس عليّ. ايش قلت جفوف شيعة؟ من ورا ايش يعرف اللي تشوفوا الشيعة. شوف وعدك ارفع وبتفع وبتفع بتفع بشي لما الشيعة في الشياء صفوي شتقولوا ابو علي يا الله اللي يعرف شيله ترقيم موبايل يا عجل وي وين العريس شنو السالفه شنو ويننا هو بس يا رب الله على الله محمد انا سوف عم باتمان ولا هناك من يكون مو هناك ما يكون عليكم. من يقول من من يقول من عمي? خدام من هو تصوير تصوير تصوير Let's That's it. de la de afro.